Словенний Аминь. Бог, аль завжди, нені і на віки віки, амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кривкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяк час, і на вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, святий завітай, в немочі наші. І мене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяк час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що Сина небеса, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаймо двацям нашим і наведи нас у Своку су. Але відшли на світло Твоєго. Бо Твоє царство і сила і слава у Ці й Сина і Святого Духа. Найбувся в час і на віки віки, амінь. З духами праведних померли. душі робіт твої спасе ой. І збережеї в улаженній житті у тебе чоловік олювче. І місті спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. У покої душі рабів Твоїх, бо ти й чоловіко чоловіка любець. Слава Отцю і Сину, і Святі. Бождо до благості Твоєї, і Зотро вирішив закони самі душі равів твоїх любовкою, і нині повсячалось і дові вічні Єдина чиста і непорочна ди повесі мене породила моли шо спозлися душі помили нас боже по великій милості твої молимось тобі вислухай і повмилуй господи помилуй за опоки душ усопших, невиннообієнних на цьому місці слуг Божих, Анатолія, Андрія, Андрія, Дениса, Андрія, Святослава, Валерія, Віталія, і щоб Дмитра, В'ячеслава, Євгенія, Олега, Костянтина, Василя, і щоб проститися їм всякому прогрішенню вольному і невольному. Господи, поминь, чи не в душі їх, де праведні спочивають. Господи помив Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просім. Подай, Господи, Господеві помолімся, Господи, помилім. Боже, духи, і всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Сам Господи, покої душі, невинно об'ємних на цьому місці слух твоїх, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки б текла всяка болізнь, печалі, зітхання, і всяке прогрішення, вчиненими словом, або ділом, або помислом, як благий і чоловіку любить Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би і не зрішив». Ти буде без гіха, правда твоя, правда во віки, і слово Твоє істина. Бо Ти єси Воскресіння, і життя, і упокій невинно убієнних слуг Твої, Христе, Боже наш, і тобі славу села, імо з визначальним Твоїм Отцем, присвятим, благим і жротворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки премудрий, счастніший від героїв, і ми від нездійнятно славніший від царів Слово породило. Слушу Богородице тебе величá Слава Тобі, Христе Божого, повання наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині і повсякчас, і на віки вічні. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй можені і владика блога. Воскрес із мертвих, і живе, і мертве володіє істинний Бог наш, мод вам пречистої, Своїй Матері, святих славних, сихальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, душі невинно, убієнних слуг своїх, що їм сьогодні поминання творимо в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить, і нас помилує, і спасе як благий і чоловіколюбець, амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. чесні Отці, Дорів Христі, Брати і Сестри, ми сьогодні тут, на цьому місці, місці болю і крові, споминаємо події річної давності. Це місце потім стане символом, символом болю України, символом злочинів, російських агресорів, які прийшли на нашу мирну землю, щоб вбивати, нищити і вигублювати. Я хочу дуже подякувати усім вам, які сьогодні прийшли для цієї спільної молитви. Тут є батько загиблого, дружина. Одна, друга, сестра, близькі, знайомі, рідні. Бо молитва – це якась сила, яка може навіть поєднати людей, які знаходяться по той бік смерті. Ми почали сьогодні молитися, і сонце засвітило. Таке відчуття, що ці світлі обличчя, які ми бачимо сьогодні на цих скорботних фотографіях з небес, усміхаються до кожного. З вас. Буча. Це є те місце, яке сьогодні знає цілий, цілий світ. Я пригадую, як минулого року, як тільки звільнена була ця героїчна місцевина, я міг особисто приїхати і побачити, як ще тіла вбитих лежали на вулицях. Я пригадую, як я тоді стояв на краю цієї братської могили, ми всі особисті свідки тих всіх злочинів. А так важливо є сьогодні нам пам'ятати. Потім ці кадри з цієї місцевості справді весь світ облетіли, як ваших дітей сюди вели на страту. Сьогодні зранку Київщину притрусило білим снігом. Таке відчуття, що той рік, який ми сьогодні поминаємо, рік війни, це був рік зими, яка ніколи чомусь не закінчується. Але та як сонце перемагає темряву, та як весна обов'язково переможе зиму. Так само і ми, християнами, віримо, що герої не вмирають. Ті, хто був готовий віддати своє життя за свою батьківщину, вони від Господа Бога удостоїлися безсмерті. Але ми сьогодні мусимо пам'ятати, що тут, на цьому місці, пролилася їхня кров. В тому будинку лунали зойки і крики катованих. Це місце крові і болю. Так потрібно, щоб люди з цілого світу сюди приїжджали, бо як ми хочемо сьогодні розказати на цілий світ, що діється в Україні, ми кажемо, прийди і подивися. Ми сьогодні кажемо, прийдіть і подивіться сюди, на це місце крові, подивіться в очі тих хлопців які не завагалися віддати своє життя за свою батьківщину. Усім вам, рідні, близькі, дозвольте скласти сердечне співчуття. Ми сьогодні хочемо разом з вами тут молитися і ваш біль розділити. Бо в ваших очах видно цей біль, вас болять ці рани. Тим хлопцям молодим ще жити і жити. Але їх сьогодні тут з вами поруч вже немає. Хтось взяв собі право вирішувати, хто має жити, а хто має вмирати. Тому прийміть наше співчуття, нашу шану. Шану до вашого болю. Покажуть, що коли біль розділити, ну, трошки перестає так сильно боліти. І Я хочу сьогодні разом з вами вашу біль розділити, сьогодні сумувати разом з вами, але разом з вами молитися і вірити, що їхня жертва не була даремною. А їхня мужність, їхня сила, навіть їхня смерть буде надихати, надихати українців боротися за свою батьківщину, за її свободу і незалежність. Нехай Господь Бог прийме у вічні обителі, невинно убієнних об на цьому місці наших братів, закатованих братів і сестер України у цьому місті скороботи цій бучі, яку сьогодні знає цілий світ. А ми сьогодні просимо, Господи, прийми їх у свої небесні обійми, прости їм їхні гріхи, добровільні і недобровільні, і сотвори їм. Вічною пам'ять. У блаженнім у спенні, вічний упокій подаш, Господи, преснопам'ятним, невинно об'єнним на цьому місці, рабам Твоїм, що їм сьогодні поминання творимо і сотвори їм вічною пам'ять. Вічною пам'ять.